هل انت كمان كده؟ عندك آه. كمان سنه؟ عندي كمان هل انت هل انت كمان كده؟ انت كمان هل انت كمان هل انت كمان هل انت كمان Thank mm -hmm. you.